Γκάντι! Γκάντι! Πάλι δεν ακούς! Ήρθε η ώρα να μου μάθεις τον ευθύ και τον πλάγιο! Α ναι! Το ξέχασα! Άκου τώρα αυτή να δω που μιλάει στις ειδήσει και πες μου τι λέει! Γιώργο, ο τυφώνας Κατρίνα κατέστριψε πολλά δέντρα και σπίτια! Παπ! είπε, είπε στον Γιώργο ότι ο τυφώνας Κατερίνα κατέστρεψε πολλά σπίτια και δέντρα. Κατίνα δεν είναι. Τέλο πάντων, anyway, αυτήνα. Αυτό λοιπόν που λε είναι ο πλάγιος λόγος. Το να λε δηλαδή τι είπε κάποιο άλλος. Α Τόσο εύκολα είναι καλέ! Ου, τώρα πέσμα μου άλλη μια φορά, Σα εύχομαι λοιπόν να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Αυτό ο κυριούλη είπε ότι μας εύχεται να περάσουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ωραία. Μια και έμαθε λοιπόν τώρα το πλάγιο. Πάμε να πούμε και τον ευθύ. Ε, yeah. η ώρα, βρεγκά, αν την έσταξα. Τι έχουμε και τον ευθύ, Λυπήσουμε. Καλά τότε. Άμα δε αρέσει, σηκωθεί και άσε με να γυρίσω το στο TikTok. <laughs> Μου βρέθηκε <και> <laughs> Λοιπόν. Η κυρακούλα είπε ότι πρέπει να χάσει κανένα κιλό. Η κυρακούλα, ε, όχι εγώ. Α, τι ξεδιάντροποι! Πότε σου το έπες ένα? Μιλάς με την κυρακούλα? Ένα παράδειγμα έφερα, Τζίζας. Έλα λοιπόν, στο θέμα μας τώρα, θα το πεις αυτό που είπα στον ευθύ. Κάνε την κυρακούλα. Καλά, θα το πω και δεν συμφωνώ. Η κυρακούλα είπε άνω κάτω τελεία εισαγωγικά η Ερασμία πρέπει να χάσει κανένα κιλό. Κλείνω εισαγωγικά τελεία. <χεχεχε>, γνώμη σου. Είπες κάτι Γκάνδη. Όχι, όχι, όχι. Λέω ότι καλά είπες στον ευτυχικό λόγο. ναι! Πάω να το πω στα εγγόνια μου!